Přinesl jsi mi to, co jsem chtěla? Jasně. Tohle je feromagnet, tedy materiál, který po zmagnetování přitahuje magnety permanentně. Takže ten plíšek bude magnetem přitahován vždy. Dobře. co to je za materiál? Je to nikl. No, existují i lepší feromagnety, ale bude nám to muset stačit. si pojďme ukázat, že s tímto niklovým plíškem provedu něco, co ji zase skoro úplně odmagnetuje. Cože? Pojď za mnou. Já tomu nerozumím. Feromagnety, jako jsou nikl a železo, mají být po zmagnetování feromagnetické na velmi dlouhou dobu. Tak trochu přesahující lidský život. Ano, ale obecně platí, že ke správné funkci fyzikálního zákona je vždy nutné mít co? No i vhodné podmínky. Aha, a podmínky se mohou měnit. Jasně, koukej. Tady máme několik magnetů. Představ si, že každý magnet je pár atomů třeba toho tvého niklu. Těchto pár atomů tvoří takzvané domény. Jedná se o zhluk atomů, které mají převažující orientaci magnetického pole. Doména pak tvoří něco jako malý magnet. Domén je v takovém kusu materiálu obrovské množství. Můžeme tak tedy každou doménu považovat za malý magnet. Jelikož je nikl feromagnet, jsou tam prakticky všechny takové malé magnety uspořádány stejně. Sever jde na jednu stranu, jich na druhou. Ano, a proto tenhle plíšek reaguje v magnetickém poli. No jasně, no ale co když my změníme vnější podmínky tak, že to celé hodně ohřejeme? U tvého niklu třeba na... 358 stupňů Celsia. Uh, to nevím. Stane se tohle. Právě jsme dosáhli Kirjova bodu. Wow, zpomal. Čeho že co? Neboj, hey ukážu ti to. A tohle je ten kurzívův, či jaký je to bod? <laughs> Nikoliv kurzívův, ale Kiryův. A ano, tohle je ten exponát, který nám ukazuje, co to ten bod je. Feromagnety totiž mohou přijít o své vlastnosti díky tomu, že rostoucí teplota způsobí, že se atomy vládce začnou velmi rychle a neuspořádaně pohybovat. A tak ztratí své uspořádání a tím i feromagnetické vlastnosti. Mm, to je moc pěkné a dá se to nějak využít? Určitě bychom něco našli. A to vlastnost feromagnetů se dá demonstrovat třeba na tzv. Kiriově motoru. Princip je jednoduchý. Na hřídel umístíme třeba takový niklový plíšek. Z jedné strany přiložíme magnet a kousek od magnetu vytvoříme zdroj tepla. Když teplota plíšku u magnetu přesáhne Kiriovu teplotu, ztratí své ferromagnetické vlastnosti a magnet si přitáhne tu část plíšku, která je ještě má. Plíšek se začne na hřídeli otáčet. Dále od ohně se chladí a získává zpět své magnetické vlastnosti a u zdroje tepla je ztrácí. Díky tomu se nám stále točí. Každá látka má kriovu teplotu jinou. Železo například při 768C, nikl při zmíněných 358C a tak dále. No, ale to asi nemá moc praktických využití, co? To ne. Ale je to krásná ukázka toho, jak poznání a fyzika umí kouzlit i bez magie. Tak se zase uvidíme u dalšího přitažlivého fyzikálního tématu.